يعني أقول فيها الف لامين ها نبدأ باسمك يا ولي يا مالك الأملاك أنت الواحد الوالي أنت الرجاء والخوف بك نتوكلي من اتكل الله يا نعم التوكلي حمدت تصعد الميزان حتى يمتلي وتصبح السبعة الشدايد كلها مالي وصلوا عن نبي من الهدهد صباح يزقلي وكل من العصفور قرد فوق لذوالي صلوات الله عليه وسلم أتتني ليلة البارح رسالة عاجلي برغم مش مخزون من أول بجوالي رسالة قاتلة خلت فؤادي يغتلي يحرم علي ما قمت الليل طوالي منين النوم دي تمسي عيون التهملي والقلب لا صينار طول الليل شعالي هجرت الزين دي هو كان راقد بشملي برغم ذاك الفل فيها أنواع وشكالي ولا لي علم من فين الرسالة قاتلي منه كتب ذا الخط وتعنّا برسالي ومضمون الرسالة أسمعوا فيما يلي إذا سمحتوا تسمع المكتوب كالتالي صرخة بنت رام مظلوم من يرثي عليه حرام سبتوني لضاهش في خلا خالي انهب لحمي ودمي والكبد هي والكلي وباعني تشليح بالكيلو وبرطالي انهب جوي وشل اليابسه والساحلي وحاطني بالذل هل يرضيكم الذلالي خلاني كمل مسكين يداتي خلي وانا الذي كان العرب تضرب بامثالي محل بي من قهر كله من علي انا امكم ليه عليكم حق يا عيالي بحاجه لا اغاثه منكم مستعجلي لما متى القيد بايداثي وبرجيلي عودوا لاعتباري رجعوني منزلي ولا رعوا التاريخ ما يرحم ولجيالي ومضمون الرساله لا هناد توصلي هذا كما شرنا لكم جاني بجوالي كم حاولت تكلمها ولا ردت علي يقول لي مشغول خارج وقتنا الحالي دخلني خوف مع الضغط حتى ما كلي قاطعت كل الناس وتقيب من اعمالي انا والاهل ليلي بهالسالي واصل وانا فكر وما قلت شي على بالي وبعد اسبوع فجاه كلمتني بالتلي وكان قلبي نبضه السريع شقالي قالت انت ابو حمدي فقلت تفضلي يا مرحبا يملي عدن على شالي قالت من انا رحبت بي وتسهلي أحياك رب الكون ممس السيل سيالي قلت هل أنت الوحدة اللي وقع السالم علي دي وقع السالم وشل الصيد الصومالي قالت أي وحدة عيب قالت أي وحدة عيب تتهابل علي فكل ما بي من عنا من بعدها صالي أنا التاريخ يا مسكين تاريخي قلي فكم مؤرخ حط تاريخي بلس قالي أنا بندر عدندي من دخل هاي وانا الذي كان الهوى الذي كان العرب تضرب بي أمثالي وفي تسعين بعثون نهب مستقبلي تم اللغه داخل نفق باعوا بالاموال كم ما واحد نفر جاوب علي انا امكم وانت اخوتي وابوي وهلاني خذت تبكيك ان الارض باتتزلزلي وغلب حمد ارتجف يتقطع وصالي قلنا يا عدل لحظات لا تستعجلي قالت لما متى الصبر شوفها ضاغط حوالي قلت انا اشهد ان عندك حق مهما تزعلي بس اصبري واهدي ما هو شي زي فعلي صبرتي جم باغ الله قليل اتحملي لابد ياتي يوم ترمي كل الاثقالي قسم شعب الجنوب الحر بالله العلي ان كان لا عاد ابتسام الثغر الغالي نحرر ارضنا ولا جميع اللغتلي من كل مستعمر ومن خاين وغتالي من كل مستعمر ومن خاين وغتالي انا ساكن بها وهي سكنها داخلي معزتش موجود بين النون وسبالي انت باشت الغزلان دي قلب السلي لولا شابندر عدن ما قلت بقوالي لولا شابندر عدن ما قلت بقوالي انت ابوي وامي والفؤاد الداخلي وانت الحبيبه والشقا والعم واخوالي وانت الحبيبه والشقا والعم واخوالي قسم بالله ان شاء عدن قالي علي فدا يا بندر عدن روحي وجهالي وهزت راسها متبسمه تنظر الي شارت باصبعها على يمناي وشمالي وقلنا قد فهمنا افعلي ما تفعلي كفي دموع العين دي بالخدها الطالي وخلي المعنوية عالية وتفاعلي ألفال فال الله لا فالش ولا فالي رعي المكياج قوم تشيكي وتكحلي بلبسش فستان من تركي وأي طالي وقالت لي رسالة من خلالك توصلي قسطة رسالة بتبثيها من خلالي على عيني وراسي أمري لا تسألي هات الرسالة وبشري مضمون إيصالي قالت صل على الغادات تولوا علي وقل لهم يتوحدوا بالقول وفعالي لأن في توحدهم همومي تنجلي وفي تمزقهم قطعتوا كل آمالي لأن المرحلة حساس وتعزوا علي يكونوا كأسنان المشط بلاش الأشكالي على إيش التدابر بطل الكبر الخلي ولا رعوا التاريخ ما يرحم ولا قيالي وقالت لي مع الله بعد بال تواصلي والعفو منك يا بني لشغالتك أشغالي وصلوا عن النبي من الهدهد الصباح يزيلي وكل من العصفور غرد فوق لذوالي فصلوات الله عليه وسلم